Сьогодні розповім про свій улюблений консольний радіограмофон фірми Farsford, моделі JK669 з 49-го року. На перший погляд тут нічого особливого, ні в дизайні, ні в технічних характеристиках. Звичайна бюджетна шестилампова радіоконсоль кінця 40-х років. Пік популярності цих чудесних девайсів вже пройшов, ринок був ними перенасичений ще до Другої світової війни, і виробники радіотехніки один за одним починали припиняти їхнє виробництво, а деякі і просто банкрутувати, та закриватись. Не обмінула ця гірка доля і відприємство «Фарсфорд». 49 рік був перед останнім роком, і наступного року фірма припинила своє існування. З першої жмитті знайомства з цим апаратом у мене появились дві непереборні причини його придбати. Це унікальна якість звуку для відносно простого девайсу і його родовід. Підприємство належало геніальному винахіднику і власнику багатьох патентів США Філо Франсфорту. Це був дуже обдорований, чайний і винахідник. На початку його діяльності в поле його інтересів потрапило телебачення. У 1927 році він в першому світі створив першу електронно променеву трубку перший експерементальний телевізор і отримав на них потенці США. Після війни його підприємство виготовляло високоякісні радіоконсолі високої вірності звучання, але через спад попиту на початку 50-х років був змушений його закрити. Тим не менше, будучи геніальною особистістю, працювана військово-промисловий комплекс США, розробляв блоки управління ракет, пізніше займався ядерною фізикою і навіть створив портативний ядерний реактор. Але повернемось до нашої теми. Ця модель радіоаромофону знаходилась на найнижчій нижчій ступенці лініки виробів фірми. Так, дизайн не вражає, але він м'який, некрикливий і доволі стильний. Наприкінці 40-х років саме такий спрощений дизайн з плоскими панелями був в тренді. 5 діпазонів покриття від 520 кГц до 22 МГц. Так як відсутній вхідний підсилювач радіочастоти, то чутливістю не вражає. Також тут досить клапки-підсилювач низької частини, всього 5 Вт. Прочай не збиваємо, що це все ж таки бюджет. А ось чим цей апарат прямо здивував, так це високою якістю звуку і високим звуковим тиском завдяки своєму 30 сантиметровому динаміку на постійному магніті. Чудова мікродинаміка оживляє навіть старі довоєнні грампатівки. А про те, що звук живий і зовсім не схожий на сучасний, заявляють всі мої друзі та знайомі, кому вдалося його послухати. Що можу сказати? Якщо так приємно звучить простий шестиламповий бюджетник, то можу собі тільки уявити, як звучав би 22-ламповий флагман цієї фірми. Особливою уваги заслуговує автоматичний ченджер кран-платівок. Заружаєш 10 штук і маєш півгодини спокійно слухати музику, не встаючи з кисла напроти. Взагалі мені дуже імпонує прихильність американців до автоматичних ченджерів. Спочатку тут був встановлений автоматичний програвач власного виробництва Farsford на 7200 обертів з металовою голкою і алмазним напиленням. Проте роком раніше в 1948 році появився стандарт Long Play на 33 оберти з довгограючими платівками. І рідний проривач цієї консолі мить став застарілим. Очевидно, що по цій причині попередній власник і замінив його на більш учасний ченджер Webster Chicago моделі 355-55 року з п'єзоголовкою і хорундовою уголкою. Можна ще багато говорити про особливості конструкції та характеристики цього радіограмфону. Але нагляд, чи це буде дуже цікаво, не спеціалістам. А тому краще пропоную перелягнути коротке відео, самим оцінити себе діксунзиву цього апарату і просто послухати музику 40-х років. Цікавого перегляду. Thank you. Lemon tree where you gave your heart to me, we will meet on my sleep, and oh how happy we will be. I will whisper in your ear and secrets only you may hear. We'll make love till up above A hundred million stars appear When we walk home through the park Like two lovebirds in the dark